We're Постоянно се седнам, защото за нищо не стаж, всеки има право да е от мати направо прикаляш. Жена ти не е уязвима, просто някак си е свикнало, от всякър е винаги само да взима. Това е малко неприлично, нищо няма да спестям. казвам ти го, нищо, лично някак се на чишко, казвай му набързо, що нямам време да се занимам ама първо ще трябва малко да си понижиш и бънято що таке такива бързали къде би сияме във форма вземаме, даваме, ми палим от продаваме, изнас хвалите вземате, давате, нищо не правите, колко ця мучите ми возле ставате и продаваме, даже на навачаме, колко да спирам на кога ще, ще направиш, обадни са на ваш ТВ Няма да се хабя, да ви замети тука с дебела глава Ставаш тук с че влизаш в магазина и директно взимаш с от топлата витрина, ма Правилата на квартала не следваш ли, си вчувала жнати Колкото е взела двойно толкова е дало Правилата на квартала не следваш ли Че всичко са с картинар, тост. твърди тежек, За женските ти няма да се разправим с такия ще бъде природни грешки. Невите рита към вас и са залита... Те са поди отново мощно се лутат ти с главата ми, който не суша, Трожи ребрата с брата ми Едва ли ти правиш Тука ебати скандалите С бургаския акцент в янду Влизам през вратата ти Правилата на квартала ни, си Ваш си в чувала Жати, Колкото е взела твой, толкова е Получаваш авария, 50 ми стават хит България С попкорн, гледаш коппорн не си уникрон, ти си просто кон Не мога да гледам как се проваляте и честно бе братче, писта ми Не мога да слушам как ми се хвалите с вашите си глупости Ма че съм на 17, тига му трапват приблизи Още веднъж ако ти привадим с моите честове мъртъв си